Hyde Park pre mňa znamená slobodu. Hyde Park, okrem tej slobody, znamená pre mňa aj komunitu ľudí, s ktorými sa môžem slobodne stretávať. Je to také voľné trávenie času a keď človek niečo zmysluplne robí a potom vidí vlastne tie nejaké výsledky svojej práce, tak to stojí za to a to všetko je vlastne pre mňa Hyde Park. Hyde Park sme začali robiť v roku 2010. V podstate to bolo, že Filip Gergely, Filip Stránovský, tu nám pomáhali kamarádi ako Šimon Spíšák, môj brat Martin Hatas a, a ešte Eva hudicová tam bola. Myšlienka vznikla v jednej krčme, kde sme vlastne sedávali celé leto a zistili sme na konci leta, že sme vlastne nič aktívne nerobili, okrem toho že sme sedeli v tej jednej krčme. Úplná prvá tu bola Burina, keďže my sme tento priestor našli cez zimu, niekedy vo februári a v podstate to bola krásna lúčka. Ale keďže sme robili akciu až v máji, prišli sme som týždeň pred akciou a tu bola dvojmetrová budina a na naše prekvapenie vlastne toto vyzeralo úplne inač, ako sme to videli v zime. Takže týždeň pred prvou akciou sme kosili, vlastne sekali a boli to dosť náročné práce. V začiatky boli asi také, že všetko sme sa museli priniesť pred akciou, takže keď sme chceli robiť akciu, tak sme vlastne iba deň prinašali veci a rozbalovali všetko. Následne prebehla akcia a ďalší deň sme to museli baliť. Čiže po víkende sme boli všetci veľmi zničení, opuchnuté ruky a podobne. Potom sme sa rozhodli, že vlastne takto to nemôže ísť ďalej, pretože to bolo veľmi náročné, tak sme sme priniesli Unióbunku. No takto sme fungovali vlastne dva roky v podstate, kde sme fakt riešili iba akcie, nedávali sme tomu žiadnu hodnotu, že tretí sektor, neziskovky, proste len sme robili akcie. Potom sme zistili, že, že tiež v podstate to môžeme takto robiť ďalších 5 rokov a nikam sa nepohneme, tak sme založili občanské združenie. Podali sme prvý grant a začali sme vlastne riešiť tú problematiku, že tretí sektor, hej, čo sú neziskovky, ako sa dajú zhajňať peniaze, dať tomu nejaký príbeh. A takto jednoducho pomaličky celé nejak akože vznikalo. Že od toho, že sme mali iba vojenský stán, vykosili sme lúku, postavili sme vojenský stán, až potom to, že sme donesli prvú Unióbunku a potom sa začali všetky tie uniobunky zbierať, začali sa k nám pridávať ďalšie združenia. Takže ono to malo akože dosť tak akože, rýchly, rýchly akože vývoj, celý ten priestor. Keď sme už mali tu jednu uniobunku, z ktorej, keď si otvoril dvere, tak vypadávali všetky veci, tak sme zistili, že takto sa to tiež nedá, že sme to komplet naplnili. Tak sme vlastne rozmýšľali, že čo ďalej. A tým, že vlastne nechceli sme tu robiť nejakú pevnú stavbu, keďže to není náš pozemok, tak padlo rozhodnutie na to, že sem postaviť niekoľko uniobuniek, ktoré by tvorili nejaký celok. Na začiatku sme fungovali iba na elektrocentrále, čo bolo dosť ťažké, pretože sme mali jednu malú elektrocentrálu, ktorá to častokrát ani nezvládla, že boli tam výpadky prúdu. A postupne vlastne sme potom zistili, že aha, že asi to takto nepôjde, potrebujeme elektriku. Veľká výhoda tohto pozemku bola, že v podstate tu je trafostanica, z ktorej sme sa napojili, zriešili sme elektrikárov, prišli nám to zapojiť a v podstate nejaké tri roky už tu máme elektriku, čo nám uľahčuje život. Ďalej sme si dali navrtať studňu takže máme užitkovú vodu, čiže môžeme sa umývať, môžeme tú vodu používať. Takže to sú také základné veci, ktoré potrebuješ voda, a elektrika. Priestor sa dá čeliť na, na nočnú časť a dennú časť. Vlastne v dennej časti tu máš detské ihrisko, máš tu nejaké preliesky alebo veci na cvičenie, máš tu urampu, je tu jeep, na ktorom sa dá jazdiť, je tu petangové ihrisko, je tu proste nejaký oheň, kde môžeš grillovať, opekať, voľná plocha, kde môžeš behať s so psami. Máš tu záhradu, takže kopec z Už aj bez toho, aby tu bol nejaký event, ktorý my tvoríme, tak sem chodia ľudia do tohto priestoru, čo je fajn. Čo je taká spätná väzba ako keby, že fakt preto to tvoríme, ten priestor. V nočný priestor, v podstate robíme tu rôzne koncerty a party. A v, v, v nočný priestor sa nachádza tam vzadu, za tými univunkami. Kde v podstate máme stage, je tam nejaký bufet, takisto ohnisko a kapacitne ceca pre 500 ľudí. Hyde Park je odlišný ako všetky nejaké také hudobné veci, ktoré sa dejú tuto v meste, vnitre, pretože dominuje taká viac alternatívna, alternatívna scéna, dostávajú priestor mladí muzikanti, ktorí sa nemajú možnosť hoci kde ukázať, dostáva priestor elektronická hudba, ktorá naozaj nezaznieva ani z rády, ani, ani vlastne nikde v okolí. Čiže na Hyde Parku je to prevažne o takej alternatívnej hudbe a o tých mladých začínajúcich hudobníkoch. Sami sme potrebovali mať nejaký svoj priestor, alebo kde inoho si vypočuť dobrú muziku, takže celé to vzniklo ako keby zo spodu od nás a hlavne pre nás. Že stále, sme tu hlavne všetci dobrovoľníci. A, a to je to, je to že prečo to môžeme robiť ako dobrovoľníci, je to, že, že nám to niečo dáva. To, čo nám tu dáva je ten priestor, sú tí ľudia, ktorí, tu, ktorí sa tu stretávajú, že je to viacej o komunite. Keď Hyde Park začal svojím spôsobom tak viac prekvitať, e, sme sa snažili z občianského združenia Triptych nejak začleniť viac tých ľudí, viac tak vytvoriť komunitu. A tá komunita vzrástla aj vďaka záhrade, teda Koze, komunitnej záhrade, ktorá je hneď vedľa Hyde Parku, respektíve súčasťou Hyde Parku. Záhrada začala vznikať samý za tak dva roky dozadu s tým, že sme sa dali dokopy za Zuzou polskou, ktorá priniesla kopec ľudí. A v podstate veľmi fajn. Manažujú si to sami, takže je to dobré v tom, že nemusíme sa my o to starať, keďže tu máme kopec iných povinností. V podstate záhrada ešte bola aj rok predtým, kde my sme si sami povedali, že chceme si niečo pestovať, ale nebola to permakultúra, proste bolo to klasické pestovanie. A rok na to potom vlastne prišla Zuzana. Dnešným dňom je tu prerozdelených nejakých 38 políčok, sp ktoré spájajú vlastne 70 záhradkárov. A je to tu fakt veková diverzita je veľká, od malých detí až po dôchodcov. E, v tom Je tu veľmi dôležité to slovo, že komunitná záhrada, lebo veľa ľudí sem chodí preto, aby sa akože fakt, že porozprávalo, stretlo, niečo urobilo. Ale samozrejme sú tu aj takí, ktorým dosť záleží na tom, aby si niečo aj dopestovali. Snažíme sa fungovať teda na takej spolupráci s prírodou, čiže nepoužívame žiadne chemikálie, čo je také naše hlavné pravidlo a snažíme sa využívať čo najviac vlastne zredukovať rilovanie, lebo je to akože jeden z takých permakultúrnych postupov, vlastne tým rilovaním a orbou sa vždy poručí tá štruktúra pôdy, vždycky sa to zničí, čo sa tam vyživuje, takže to tu tak testujeme, že ako to bude s tou pôdou, keď budeme vlastne stále môčovať a prikladať tie živiny a nebudeme vlastne otrokmi tej záhrady, ale bude to skôr tak pre radosť, takže sa snažíme eliminovať takéto prvky, čo trhať burinu, rilovať, okopávať, ale väčšinou to trvá tak 4-5 rokov, kedy záhrada tak nabere na stabilite. Začalo tu chodiť mnoho ľudí, ktorí či už bývajú v bytoch, alebo, alebo niekde v domoch a nemajú možnosť stráviť niekde zmysluplné popoludňa alebo, alebo ten čas. A tiež chceli niečo spraviť, či už pre seba, alebo pre iných. Začali pestovať vlastné rôzne také plodiny v záhrade a tým pádom vlastne tá komunita začala viac menej prekvitať. Začalo sa tu stretávať oveľa viac ľudí. Už to nebolo len o mladých, už to bolo naozaj aj o deťoch, o tej staršej generácii, strednej generácii čiže tá komunita s tou záhradou vlastne oveľa viac začala rozkvítať. Z Hyde Parku sa po postupom času stalo kultúrne centrum, so všetkým čo k tomu patrí. Máme tu v podstate cez celé leto rozmanitý program. Hyde Park spolupracuje s viac než desiatimi organizáciami, s dvomi vysokými školami. Fungujú tu festivaly hudobné, jazdí sa tu na urabe, sú tu parkouristi, pestuje sa zelenina v komunitnej záhrade, grillujú tu ľudia. No a jedna z takých vecí, čo nám to ako keby chýbala, bolo medzinárodné spolupráca alebo medzinárodný program. No a tak sme vlastne v roku 2015 sa rozhodli, že ideme do projektu Aktivátor. Projekt Aktivátor zahrňal tri rôzne kultúrne centra. Bolo to centrum v Poznani, bolo to kultúrne centrum vo Frankfurte nad Odrov a tuto v Nitre. Každú nedelu boli rôzne koncerty, striedalo sa tu uh, veľa kapiel, tuším, že dokopy ich bolo 15, 5 ich bolo z Nitri, 5 z Frankfurtu a 5 z Poznane, čiže opäť tá nejaká medzikultúrna výmena, boli to naozaj rôzne štýly a okrem toho vlastne cez víkend a taktiež cez uh, týždeň uh, sa konali rôzne workshopy, ktoré mali obohatiť uh, tento priestor o také, také tie doplnkové veci, ako je sedenie, ako je nejaký uh, iný úložný priestor, alebo Naozaj tieto workshopy boli hlavne o stretávaní sa ľudí a výmene skúseností a takých rôznych vecí, ktoré sú predsa len niekde inde, napríklad v Poznaní majú niečo, čo my sme na Hyde Parku nemali a vďaka tejto výmene vlastne sme si tak svojím spôsobom navzájom pomohli. V podstate to vzniklo tak, že ja som v roku 2013 s Monikou sa vybral na doporučenie Petra Škorca, čo je gitarista kapelí Dirty Disco Rockers, že videl na Facebooku zaujímavé, zaujímavé kultúre centrum, ktoré sa v celku podobá na Hyde Park. No tak som si zaznačil do kalendára, že by som tam veľmi rád išiel. S Monikou sme si teda spravili výlet a naštívili sme aj art. To znamená, že kopec kontajnerov, vypieskovaná pláž popri rike, No, okrem iného, bola vlastne tá debata o tom, že hľadáme partnerov do európskych grantov, keďže som vedel, že ke, pokiaľ chceme spraviť nejaký európsky tak potrebujeme na to partnerov zo zahraničia. Oni v podstate sa mi ozvali asi o 6 mesiacov na to, s tým, že majú vypracovaný projekt, majú spravený rozpočet a v podstate, všetko je pripravené a čaká to len na môj podpis. To znamená, že oni sa stali lídrom, lídrami tohto projektu a v podstate začali sme Začali sme podnikať kroky na, na to, aby, aby fungoval projekt Aktivátor. Asme rozbehlo sa výbero, výberové ako keby súťaž na, na kapeli, vy, vyberali sme vlastne ľudí, ktorí by mohli robiť workshopy, no a začalo sa to celé diať. Našim štvrtým partnerom boli Adel a Dan v z projektu Casa de Cultura Pernamenta z Rumunska oni boli ako keby taký štvrtý pasívny člen, ktorý dotiahol Michal z Frankfurtu a v podstate to bolo na jeho požiadanie skrz toho, že to je veľmi zaujímavý projekt, ktorý sa nemôže akeby ak aktívne súčasť týmtoho aktivátora, a bolo by to obzvláštenie celkového našeho projektu. Casa de Cultura Permanente is an open space. It is our home where we live. Um we decided 2 years ago to open it to the public whatever that means even today. Um using two main ideologies, let's say. One is gift economy, so we don't charge, we don't expect anything in return for uh, people using that space and making it more beautiful than it is. And the second one is permaculture. Um, and we try to apply, we do our best every day to apply the principles of permaculture, take care of the earth, care of, Let's take care together of our planet, let's take care of the soil in our garden, let's grow food together, um, let's be mindful about uh, nature and ecology. You have to shift your focus from uh, capital profit to social capital. So we don't want to make financial capital now to produce more financial capital. We want to produce social capital, uh, networking, connection, knowledge, uh, feelings, emotions a the kind of connections that would grow us as as a, as a society than just finance just money just money money cannot buy you everything It can help for some some uh, sides of the social life but not for everything social capital would be uh, i think more versatile more flexible into creating a new world najprve sme sa troška obávali toho, že tie koncerty, ktoré vlastne v rámci projektu Aktivátor uh, sa konali na Hyde Parku, budú také málo navštevované, ale m, vďaka tomu, že je to pod holím nebom, že bolo naozaj krásne počasie a že uh, tuto, tento Hyde Park vlastne, uh, toto, toto kultúrne centrum objavili iní ľudia, začali sa tu stretávať, uh, naozaj všetky vekové kategórie, m, boli to mamičky s deťmi, boli to uh, kamaráti, ktorí sú dlho sympatizanti vlastne Hyde Parku, uh, boli to nádejní, náhodný okolo idúci či už cyklisti alebo alebo on uh, pochvodskári, ktorí sa len zastavili, videli tento priestor, začali to čoraz ťašie častejšie chodiť a vlastne tie nedelné koncerty, mm, bol to taký, taký naozaj uh, také oddychové popoludnie. We sind hier auf dem Brückenplatz, Platz Mostowe. Das ist ein zentraler Platz in der Stadt Swobfurt. Swobfurt ist die erste Stadt, die hier zur Hälfte in Deutschland und in Polen liegt mit den beiden Stadtteilen Swoop auf postpolnischer und Furt auf postdeutscher Seite. Heute ist swoop ja die Hauptstadt von Nova Amerika. Und ähm, damit sind wir eigentlich auch gleich beim Thema, wie äh, kann eigentlich Stadtraum entwickelt werden oder gestaltet werden von unten, das heißt durch die Bürger selber. Also die Leute kommen hier vorbei, hier gibt es ja diesen Trampelpfad. Der geht von der Brücke von, von Swob, also von Swobice nach Frankfurt. Und hier kommen immer sehr viele Leute, die laufen hier durch. Das ist also anders als bei Containerart und bei Nitra, wo die Plätze etwas am Rand sind. Hier ist der Platz mitten im Zentrum. Und bei uns steht stärker auch eine politische Idee dahinter. Nämlich, wie können wir Stadt demokratisch von unten gestalten. Das heißt also, dass Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt selber sagen, wir wollen das und das machen und dann auch den Mut haben, das dann einfach zu tun. Ohne erst irgendwelche Stadtparlamente um Erlaubnis zu fragen, kann hier jeder etwas machen. Und das war mir wichtig als Experiment, das zu versuchen. Und ich habe gemerkt, man braucht dafür sehr viel Zeit. Also es fängt jetzt an, dass Leute immer mehr diesen Platz benutzen, dass irgendwann hier sich Leute treffen und zusammen grillen. Niemand hat ihnen vorher eine Erlaubnis gegeben. Sie kommen einfach hierher und grillen äh, oder setzen sich auch einfach hin und picknicken. Ähm, die Kinder, die hier dann auf dem Pumptrack mit dem Fahrrad fahren und so, äh, das ist etwas, das sich jetzt immer stärker entwickelt. Und da hat sicherlich das Projekt Activator auch einen großen Anteil dran gehabt. Bol to skôr taký viac komunitný projekt, zameraný už priamo na tie komunity. Priestor bol celkom príjemný na to, že to bolo v centre mesta. Bolo, vyzeralo to tam celkom zaujímavo. Ťažko to porovnať s nami, to Nemecko. Tam sa mi veľmi páčilo práca práve s tou komunitou, hej? že to tam bolo vyslovene vidieť, ako sú tam aj tí proste že ten Michal sa snaží s nimi robiť po Frankfurte bolo vlastne medzi, medzi medzi bytovkami, teda v obytnom bloku, cez ktoré vlastne cez to priestranstvo prechádzali pravidelné ľudia, čiže mohli sa zastaviť, nemuseli sa zastaviť, ale ten projekt vlastne bol postavený na tom, že tak či tak cez ten priestor ľudia museli ísť. Čiže či už sa tam niečo odohrávalo alebo nie, ľudia celene vlastne neprichádzali na ale prechádzali tým priestorom. Potom, keď si samozrejme všimli, že sú tam nejaké podujatia, pristavili sa, zostali a, a tak ďalej. E, oproti tomu Poznaň e, bola, je situovaný vlastne, pri rieke, e, čo je viac menej taká vychádzková alebo oddychová zóna e, na kraji hrozne veľkého mesta. Čiže ludzie tam už uczenie, už, už to było samozrejme, troszkę inne. To jest e, teraz ósma edycja Container Artu. Rozpoczęliśmy 8 lat temu na placu wolności w e, centrum miasta e, taką trzytygodniową akcją i przenosiliśmy się razem z publicznością, z gośćmi coraz bliżej rzeki szukając miejsca odpowiedniego na dłuższe działanie, także to jest 8 lat już kiedy adaptujemy przestrzeń publiczną. No, nie, nie jesteśmy pierwsi, którzy zaczęli używać kontenerów do takiej tymczasowej zabudowy, tymczasowej adaptacji przestrzeni. One są wygodne, bardzo szybko można je zdemontować i zamontować. Dlatego i w Niemczech, i właśnie na całym świecie, kontener stał się takim symbolem tymczasowej adaptacji przestrzeni. Także tutaj nie jesteśmy jakoś innowacyjni. Ale ważny jest kontekst miasta. Poznań jest postrzegany jako był postrzegany jako miasto takie konserwatywne, miasto biznesu, banków, a kulturalne wydarzenia to były zawsze tylko dwu, cztero, pięciodniowe, tygodniowe eventy. Dlatego jakby po raz pierwszy pokazaliśmy, że można działać dłużej w przestrzeni, że to może być miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć, a może nawet do całorocznego systemu. Najzaujímavejšia na, na tých kultúrnych centrách je, je tá rozlišnosť. Vo Frankfurte je to skôr len myšlienka alebo nejaký impuls. Je, je to veľmi len skôr ako laboratórium. Čo, čo v tej poznaní je to už veľmi komerčného rázu, kde, kde, sa, kde sa v podstate meli strašne veľa ľudí, je tam veľa barov, je tam vlastne kopec SBS-iek. A my sme tak niekde v strede, že je to stále experiment, ale nie je to akože nejaká veľká masová záležitosť. A je to príjemné to vidieť, že, že ako to funguje v tom Polsku, ako to funguje v tom, v tom Nemecku. Takže tá skúsenosť, že áno, že dá sa to, ale keď to chceme robiť, tak to má potom také a také dôsledky, alebo takto, tak, takto a takto to vypadá. A bolo super to vidieť hlavne, že naživo. Hyde Park vlastne je taká, taká zmeska, respektíve mix tohto všetkého. Na týchto workshopoch, respektíve vďaka tejto návšteve som pochopil, že Uh, Hyde Park má svoje miesto v komunite, má svoje miesto v kultúre, ľudia sem chodia naozaj cieľne, keďže je to mimo mesta, tak uh, odkedy objavili tento priestor, tak naozaj sem chodia kvôli tomu, že sa tu niečo deje. A keď sa aj niečo nedie, prídu si tu oddychnúť, prídu si proste zabudnúť na všetko, posiedieť si, uh, sú stále v prírode, sú späty vlastne v, uh, z toho prírodou, sú pri rieke, zahodia svoje problémy. Bolo to veľmi zaujímavé, bolo to ako vidieť taký paralelný vesmír v rámci Hyde Parku, Rozhodnutia, ktoré si tam oni, ako keby ich rozhodnutia boli inakšie ako naše. Takže sme mali krásny pohľad na to, že, že čo by sa stalo, keby sme rozmýšľali iným smerom, ako sme, ako sme sa rozhodovali. Hyde Park je vlastne momentálne zazimovaný. Rozmyšľam, čo sa bude deať na budúci rok. Chceli by sme hlavne veci skvalitňovať. možno trošku si oddychnúť, ale hlavne si to oveľa viacej užívať. Teším sa na to, aké to bude. Teším sa na to, aké to bude s vami. Vidíme sa na Hyde Parku.